Отже, де брати ці мільярди, сотні мільярдів гривень на відбудову? Дійсно, ми розуміємо, що щодня цифра пошкодження України, наших будинків, нашої інфраструктури збільшується. І е, ми розуміємо, що ці кошти не може держава знайти в собі. Це розуміє, на щастя, весь світ і наші всі партнери. Тому в першу чергу я би поділила це на декілька етапів. Перший етап – це, звичайно, що ми очікуємо на репарації і за ці кошти ми плануємо а – відновлення тих будинків, які пошкоджені, і б – це є допомога бізнесу, який втратив е, мільярди е, власне, гривень на тому, що підприємства зруйновані, склади зруйновані. І другий етап це є все ж таки залучення цільових міжнародних коштів на розбудову інфраструктури. Тобто ми розуміємо про те, що нам потрібно буде відновлювати соціальні заклади, медичні, освітянські і для цього просимо напряму кошти піти власне в конкретне будівництво. Пані Оксано, будь ласка, да третій етап. Назвіть потім запитаємо вас про законопроект, який незабаром буде голосувати в другому читанні. І третій етап це власне внутрішня наша відбудова, те, що ми можемо зробити своїми силами самі, і те, що вже багато чого робиться. Ну, це як мінімум багатоповерхівки, які пошкоджені місто за власні кошти, ті, що в них наявні, і бізнес ремонтує. Тобто десь цих три напрямки ми всі з вами розуміємо. І, бо, тому що сума збитків – це мільярди гривень. Це, е, перепрошую, не мільярди гривень, а це мільярди доларів. Тобто більше трьохсот мільярдів доларів. Ви кажете, бізнес ремонтує, ремонтують і волонтерські організації. Скільки у нас неймовірних історій в Чернігові, в Мощині, коли десятки будинків бере на себе конкретна волонтерська організація, співпрацюючи з донорами і дуже швидко відновлює, Ну, коли йдеться про двері, про вікна. Я хотіла вас запитати про законопроект 7198, незабаром його будуть голосувати в другому читанні. Так от, цей законопроєкт про те, що на компенсацію за знищене житло можна буде як придбати готову квартиру, так і відремонтувати власний дім. Це йдеться про те, що цей законопроєкт буде ґрунтуватися теж на грошах, які ми стягнемо за репарації колись з Росії? Чи йдеться про гроші відновлення вже зараз, якщо, звісно, законотворці цей законопроєкт проголосують? Ну, дивіться, тут, звичайно, буде ключова роль е, е, комітету е, з питань бюджету, а також Міністерства фінансів, які повинні нам сказати, як депутатам, які реально кошти е, потрібні. Тому що, якщо ми як депутати і ми як громадяни, якщо є можливості, то, повірте, ми готові працювати вже завтра для того, щоб це житло ремонтувалося. Ми десь з вами чудово розуміємо, що в нас є категорія українців, які би, можливо, і повернулися сьогодні за кордону. якщо б вони мали ті надії і сподівання, що вони матимуть в Україні можливості взяти або кредит, Практично безвідсотковий або дуже низький відсоток для того, щоб відновити собі своє житло. Або е, все ж таки вони попадуть під державні програми отримання житла. Єдине, що б я додала до законопроекту, між щитаннями, це є все ж таки реальне виділення певної суми коштів на те, якщо б люди згодилися придбати вже існуючі будинки, які сьогодні стоять за в різних регіонах. І це би дозволило їм, а крім тих будинків, мати невеличкі дачні діляночки чи садибні поруч, щоб могло дозволити їм, власне, якось проживати і навіть користуватися тими тисячами, там, більше двох тисячі гривень, які дає держава щомісяця. І чому я так кажу, бо мала дійсно зустрічі з багатьма людьми, які особливо, наприклад, вони переїхали з Харківської області, з селища. Зараз вони не можуть туди повернутися, але вони звикли працювати в селі і вони готові до таких програм, викупляти не квартири в місті, а будиночки в селі і продовжувати працювати там і забезпечувати себе мінімальними продуктами, які вони готові самі вирощувати. Тому ці пункти треба теж передбачити. Але до законопроекту в Міністерстві інфраструктури і комітеті наразі ми ще його не розглядали, тому я сподіваюся, що можна буде додати всі конструктивні пропозиції. Пані Оксано, а чи враховується в майбутній відбудові міст України ну, або ж населених пунктів, які фактично стерті із, з лиця землі, як це зараз відбувається на сході України, відбувається міграція людей, так, вимушена, зокрема у нас в Україні, і немає гарантії, що люди повернуться туди, звідки вони поїхали? Тому що, ну, як мінімум, там нічого немає. Дивіться, це насправді дійсно проблема. І повірте, мені здається, що сьогодні до кінця 100% сказати, чи готова Україна відновити оперативно всі великі міста і селища. Ну, не будемо обманюватись, ми не готові. Єдине, що ми готові точно сказати що будуть, звичайно, такі певні черги відновлення. Тобто це великі міста, за ними такі селища, тобто менш пошкоджені регіони. І е, від того ми будемо розуміти, яка буде специфіка і розмінувань, і відновлення. І залежатиме все від коштів. Але це буде, звичайно, що коли ситуація вже на фронті стабілізується, ми отримаємо перемогу. Тому дійсно є дуже багато людей, які розуміють, що... Якщо вони жили в невеличких населених пунктах, такі пункти сьогодні повністю або знищені, або в окупації, вони дійсно розуміють, що вони не зможуть зразу повернутися до своїх домівок і вони починають шукати собі якусь альтернативу. Ця альтернатива пов'язана не тільки з житлом, вона також вже пов'язана з створенням бізнесів в інших регіонах і також з, відповідно, перевезенням своєї родини, так. Тобто ми розуміємо, що міграція швидко не буде відбуватися, спершу поїдуть ті люди, які дійсно не змогли себе реалізувати в іншому місті і вони швидше за все будуть потребувати першочергової допомоги.